جس کے پاس دس سے اس نے دس سنبھال کے رکھے میں اس نے یہ نہیں کیا حضرت کے پانچ میں کھا لوں پانچ اپنے بھائی کو دے دوں اور حقیقت بات ہے حضرت جی آج اگر ہمارے گھر میں کھانا پکے اور جو بچ جائے نا ہم اس کو فریز کر کے رکھ دیتے ہیں یہ نہیں کرتے کہ یار کچھ بندے وہ بھی ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے یار ہم ان کو ہی دے دیتے روڑیوں پہ ہمارا کھانا ضائع ہو جاتا ہے گل جاتا ہے سڑ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ یار ہم ان کو دے دیں جن کو اس کی ضرورت ہے بس جس کو بھی کون ہے کہ یار غریب بندہ ہے ماڑا بندہ ہے اس کو دیا کر کچھ قطع ہو حضرت صاحب کیا بتائیں آپ کو میرے حالات تو سب سے زیادہ تنگ ہیں آپ کو کیا بتائیں حضرت میرے بچے خود بھوکے بیٹھے ہیں کیا بتائیں حضرت کہ ہمارا تو چکی کے نیچے ہاتھ ہے تازہ آتا ہے تازہ کھاتے ہیں صاحب یہ مسلمان نہیں تھے یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں تھا مسلمان جو پہلے تھے نا جی اگر ان کو ہم اٹھا کے دیکھے تاریخ پڑھ کے دیکھے تو حضرت جی ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے انسان کہتے ہوئے شرم آئے گی کہ یار ہم مسلمان ہیں یار ہم انسان ہیں ہمارے اندر پیار نام کی محبت نام کی احسار نام کی اخوت نام کی باہمی تعلقات اچھے کرنے کے نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں حضرت جی بس ہم نے یہ نیت کر رکھی ہے کہ جتنا بھی ہم نے کرنا ہے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم نے اپنے ساتھ والے بہن بھائیوں کو نقصان دینا ہے فائدہ تو کبھی دینا نہیں ہے حضرت تو ذرا آئیے تو ذرا دیکھیے کہ مسلمان کیا تھے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلماں ہو کر اور ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر آج جب ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا تعلیمات نبوی کو ہم نے پس پشت ڈالا گیا تو ذلت رسوائی جو ہے نا وہ ہمارا مقدر بن چکی ہے اب دیکھیں نا کتنا معاملات خراب ہیں ابھی آگے اور خراب ہونے ہیں یہ پیچھے جو سیلاب آیا ہے اس نے کتنا تباہی پھیری حضرت کروڑوں کے حساب سے ملین کے حساب سے لوگوں کا نقصان ہوا ہے اور یہ بھی حقیقت بات ہے حضرت ہمارا آدھے سے زیادہ اناج جو ہے نا وہ اسی سائڈ سے آتا تھا اب وہ تو تباہ ہو چکا ہے اب اصل جو آگے تباہی ہونے والی ہے نا حضرت جو کہ آنے والا ہے وہ اگر ہم سوچیں نا حضرت تو ہماری رات کی نیندیں اڑ جائیں کہ آگے ہوگا کیا ہمارے ساتھ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں زمینیں بنجر ہو گئی ہیں آباد ہونے میں ٹائم لگے گا اب جنہوں نے ان کو آباد کرنا ہے ان کو خود آباد ہونے میں ٹائم لگے گا تو ہمارا کیا ہوگا بس ٹھیک ہے حضرت ہماری زندگی چل رہی ہے ہم نے جو اپنے پاس سٹور کیا ہوا ہے سامان وہ تو ہم کھا لیں گے اس کے بعد کیا کرو گے اگر ہماری طبیعت ہماری زندگی کا طرز عمل ایسا ہوتا کہ ہم کھاتے اور جو ہم پسند کرتے وہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرتے ہم ان کا درد ان کا دکھ ان کی تکلیف کو اپنا دکھ درد تکلیف مانتے سمجھتے تو آج صاحب ہمارے اوپر یہ وقت نہ آتا رجیے پہلے والے مسلمان عورت تھے ان کے اندر پیار تھا محبت تھی آکا کریم رہی صلاحت وسلام ایک دفعہ فرماتے تھے کہ یہ آپ کا بھائی جو ہے یہ غریب ہے